وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات زان بعد في حفلة ثنيان انتهينا شعرية حسب الطلب الرجال اهل المواقف والمروءة والحاميه يا سلايل شمارة بطالاتي قادت وطنية كاسبين المجد نظمت القصيده اللي يشوش وانا ضربه بحفلات ثنيان الجس جاب معناه وجمال الكرم والجود والطيب والشاهل الصيتي والمجوف والطيب مفتاة بمقدى ثنيان الفخر عزوه الشجعة رجال الحرار رفعوا مقادم بني شمر على العز والسلطان قبلة لها تاريخ سجل سواياها مبروك يا يوسف على القافي وعلى الحال نباريك في عرسك هجوسي غناها عسى تبطي سنينك وتفراح بدال أزمان سفر سفر يا شي وخلي عالي يا يوسف يا رمز الطيب يا معرب الجستان كسبت المراجل والجزيلات تنساها ولد شيخ نش في مجلس همتها لطيفه بدر راعي المعروف والبدو يا ابو يوسف اللي وقفته تارجح الميزان خير للجماعه وكل صعبه تحداها واخوانك رجال الوفاه يا هذا تركي وقفاته تنومس يا ويعقوب ويعقوب فيمنك سيف على العدوان يحيي الرجال اللحن وبختامها يسعدكم الولي الرحمن وايامكم جعل السعد دوم يغشاها نظمت القصيده اللي يشوش ولا طربا في حفله ثنيان انجسي شاب معناها الكرم والجود والطيبي والشاهل الصيتي والزجوف والطيبي مفتاح اقول لثنيان الفخر عزوه الشجعان رجال حرار فعولها تر بعداها مقادم بني شمر على العز والسلطان قبيله لها تاريخ سجل زوايا، ومبروك يا يوسف على القافي ولا الحال تباريك في عرسك هجوسي تغناها عزا تبطي سلينك وتفرح مدالة زمان يشف شي وخلي على الطيب يا يوسف يا رمز الطيب يا معرب الجدان سباً مجلسة سباً مجلسة سباً مجلسة سباً يا شد المراجل والجزيلات تنساها ولد شيخ نجم في مجلس همتها للضيفان بدل راعي المعروف والمجد والخاه ابو يوسف اللي وقف جدار في حل مزار جماعه وكل صعبات تحداها واخوانك رجال الوفاة سماك المليا هذا هذا تركي واجفة اهتنوا يا حيها ويعقوب في يمناك سيف على العدوان يحيى الرجال اللي وحد انتي عداها وبختامها يسعدكم الوالي الرحمن ويامكم جعل سعدتم يغشاها ويامكم جعل الساعة يغشاها سبعة ثلاثة سبعة